विज्ञान पूरु थे भणतर पूरी मैल नु आज भर शुरू डॉक्टर हाथ खंखेड़ी ना हो मनस ने घरे लाओ हम आठ ऐसी जीवे पंद्रह जीवे એની અમે કોઈ ગેરંટી ન લીધો આનો બધા અંક ખોટા પડી ગયા છે અને એ માણસને ઘરે લાવી અરે કોઈ મેલેડીના ભુવા આગળ લઈ જાઓ મેલેડીના મંદિરે લઈ જાઓ અને જો મારી ગાંડી મેલેડીનો ભુવો નવ દાણાનો વધાવો મારે અને જો મારી મેલેડી કે કદાચ તારી પછા વર્ષની આયુષ હોય અને જો હ વર્ષની આયુષ ન કરી દઉં ને તો